Чи можна до аукціону дізнатись про кількість учасників? До аукціону дізнатись про кількість зареєстрованих учасників, а також їхні ставки, неможливо. Про свою участь в аукціоні інформацію можуть розповісти самі учасники. А ось система Прозоро-Продажі розкриває інформацію про зареєстрованих учасників та їхні ставки лише в момент старту модулю електронного аукціону. До цього моменту ніхто точно в системі не знає кількість поданих заявок учасникам. Така модель стимулює конкуренцію серед зацікавлених орендарів та покупців, а головне – надає рівні права всім учасникам. Адже переможе лише найвища ціна за результатами торгів, тому необхідно правильно підготуватися до аукціону, завчасно вибудувати особисту стратегію участі, а в цьому вам допоможуть персональні менеджери від «Ітендер»,